Szeretettel köszöntöm Önöket, köszöntöm a világ minden tájáról. Nagyon örülök, hogy megtiszteltek minket jelenlétükkel a Problem Prevention Holding, röviden a PPH, Honol Trade részvénytársaság, a Nyílt Akadémia és a Tanoda 2000 Kft. közös rendezvényén. Bartra Tusek vagyok, PPH igazgató. Bartra János vagyok, szintén PPH igazgató. Tegeződve szoktuk tartani a képzéseket. Remélem ez nem bántó senki számára, sőt nálunk mindenki tegezi egymás kortól nemtől függetlenül eredendően a PPH előtti foglalkozásom elsősorban vasesztergels volt, aztán sofőri váltam, azt hozta a sors meg azt, is szerettem volna de egy idő után kiderült, hogy ezek a dolgok nem fekszenek igazán, meg szerettem volna valami többet elérni az életbe és ebből lett az, hogy a spirituális útra kerültünk a feleségemmel ami több tíz éve tart, azt lehet mondani és 7 éve vagyunk PPH-sok, idejöttünk tanulónak, mint hogy látok most újakat, ugyanígy csináltuk mi is Sőt, még ennél azt hiszem távolabb is voltam fejben, mint ahogy ti már itt vagytok. Gyulán élünk, családi helyzetem mellettem áll a feleségem, és a Nyílt Akadémiánál azért kezdtem el tanulni, mert hosszas keresés után találtam egy olyan mestert, akire úgy éreztem, hogy igazából lehet hallgatni, és ad nekem olyan megoldásokat, amiket valóban tudok használni az életben. Ráadásul nem válok tőle függővé, mint ahogy más mesterektől ez volt ebben és ez egy óriási dolog szerintem ebben az egész PPH-ban, hogy olyannál válhatsz, mint maga Szedlacsik Miklós még akkor is, ha most vagy itt először és még el sem hiszed ezt magadról hát egy ilyen utat kínálunk mindenkinek és a Nyílt Akadémia Emberi és jobbító képzései által lett jobb a mi életünk, azt lehet mondani, sokkal sokkal jobb lett és ezt így örömmel tudom mondani, így pont a kezdet kezdetén kicsit te rajta hogy te is beszélni akarsz erről. Akkor te jössz. Egy pár gondolatot én is elmondanék. PPH előtt foglalkozásom, én kereskedelmet végeztem. Már-már viszont a PPH tanulócsapat szervezésével foglalkozunk, főtevékenységben. Gyulán élünk, van egy 13 éves, 14 éves, már most már kislányunk. Én azért kezdtem el a nyilattakörbeni tanulást, mert megtaláltam azt a helyet, ahol helyre tudtam hozni az életem minden területét. És egyben megtaláltam azt az embert, aki valóban azért van itt ezen a földön, hogy átadja nekünk azt a tudást, amivel egy boldog életet tudunk élni. És ez számomra nagyon fontos volt, hogy tényleg olyan módszereket tudjak kapni, olyan tudást, amivel, amit be tudok építeni az életembe, és ez nagyon fontos szerintem. és meg persze igazából a párom kezdte el hamarabb, és láttam rajta is a változást, és azt mondtam, hogy igen, az az az ember, aki nekünk meg tudja adni azt az életet, azt az életminőséget a tanításai által, hogy nekem itt a helyem. A mai képzésünket a legnagyobb tudású és tapasztalatú mesterkocs és boldogság specialista a szervezetünk alapítója és vezetője fogja tartani. Előadunk egy olyan vezető, akinek a tudása és képességei, tapasztalatai olyan páratlan kombinációban léteznek, ami egyedülállóvá teszi a bolygónkon. Erről már sokan megbizonyosodtak, tehát ez nem a levegőben mondjuk. Nézzük, hogy még miben egyedülálló a mi vezetőnk. A vezetésével négy területen érte el a szervezetünk piacvezető pozíciót úgy, hogy azokból kettő teljesen ellentétes indítatású tevékenység volt. A vezetőnk az egyetlen... Személy a Földön, aki az emberek javára egy kalap alá tudta hozni az anyagot és a személy szellemiséget. Ő az, aki a mindennapokban használható tudás terén a legtöbb információ átadására képes ma a bolygónkon, és egyébként ez folyamatosan bővül, ez a rengeteg információ. Neki van a legrészletesebb információja a bolygó szinten legkésőbb 2035-re létrejövő elnyomásmentes aranykorról. Küldetése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 világgal mi baj van a jelenlegi világgal? hát hogyha én visszagondolok ugye a, a, arra az időszakra amikor én voltam fiatal mondjuk legény vagy fiatal házas hát ahhoz képest hát egy sokkal rosszabb világ van tehát sokkal de sokkal rosszabb világ Már lehet hogy a fiatalok azt gondolták hogy az volt a rossz világ mert akkor elnyomás volt az az elnyomás a mostani elnyomáshoz képest nudli volt csak úgy a fiatalokat felvilágosítanám ebben kapcsolatban hogy a, az információjuk a 70-es-80-as évekről a szocializmusról téves tehát az az elnyomás az közel nem volt olyan mint ami most van az elmúlt években és ugye most megyünk éppen egy olyan fajta világ felé ahol már nem az lesz mint ami volt 2020-ig hogy hogy könnyedén vásároltál bármit pillanatok alatt tehát ez a világ is tovatűnőben van ami azt jelenti hogy hasonló lesz ebben a helyzetben mint ami volt mondjuk a 70-es években hogy, hogy lehetett azért kapni amire az embernek szüksége volt de nem volt nagy választék és és nem tudott nagy választékot csinálni vagy várni kellett arra hogy az ember valamit megkapjon és miért megyünk ilyen világ felé? mert megtapasztalták azt a gyártók hogy egy ugye olyan mértékre dolgoztak raktárra hogy közben az a termék már nem időbe ment el és ezáltal az értéke csökkent mert annál már a, a technológia jobb terméket hozott létre tehát magyarul annyi term, annyit gyártottak raktárra hogy egyszerűen nem tudták eladni időben a raktárban lévő termékeket és mire eladták addigra már ugye a nagyon gyors fejlődés miatt hát elavultá kezdett válni az a termék és csak olcsóbban tudták eladni de az meg ugye a gyártóknak veszteség tehát ez az egyik dolog a másik hogy ugye a raktára gyártott termékek amíg nincs abból bevétel a raktározás által csak pénzbe kerül és ugye rájöttek lassan arra mint ami volt a szocializmusban hogy akkor nem termeltek raktárra hanem nagyon kevés termé... hát nem voltak ilyen nagy raktár házak, épületek, raktáráruházak meg egyáltalán nem voltak egy-két raktáráruház volt, de az ritka volt, volt ilyen de ritka és gyakorlatilag ezáltal ugye olcsóbb, a, a, illetve nagyobb a haszon és, és olcsóbb a gyártás meg a raktározás tehát maga az előállítás olcsóbb a gyártóknak, tehát nem az a lényeg hogy megértsd hogy mennyiért veszed meg a terméket hanem az a lényeg hogy mennyibe kerül onnantól hogy elkezdenek gyártani valamit odáig hogy eladják mennyibe kerül a gyártónak ez a lényeg nem tudom világos-e és ugye az a törekvés hogy onnantól hogy elkezdik gyártani és odáig hogy eladják az jóval kevesebbe kerüljön mint esetleg eddig mert ugye raktároztak na most ráadásul ugye lesz egy ilyen probléma ez már elindult hogy az embereknek a pénzük értéke kisebb lesz ezért a, a vásárló értékük az embereknek kisebb lesz tehát ami azt jelenti hogy kevesebbet tudnak vásárolni tehát gyakorlatilag nem lesz szükség annyi termékre mert nem tudnak annyit vásárolni majd az emberek és ezáltal megint csak az a probléma hogyha túlságosan sokat gyártanak és nem tudják eladni akkor gyakorlatilag óriási veszteségeket gyártanak maguknak a gyártók tehát ez amit én most elmondtam ez teljesen logikus dolog ezt nyugodtan kikövetkeztetheti bárki és ennek következtében az lesz hogy egyre kevesebb terméket fognak raktárra termelni hát gondoljátok végig egy termék régen ki lett bocsájtva a piacra és lehet hogy még 15-20 év múlva is ugyanazt a típust gyártották most hát gyakorlatilag vannak olyan termékek ami pár hónapig gyártják ugyanazt a típust és már áttérnek egy másik termékre érted? tehát ami azt jelenti hogy sokkal gyorsabb a technológiai fejlődés mint ezelőtt mondjuk 40-50 évvel és, és ugye hogyha ebbe jobban belenéztünk volna ebbe a dologba a technológiai fejlődés felgyorsulása miatt akkor ezt előre lehetett volna látni hogy előbb-utóbb egyre kevesebb terméket fognak raktára gyártani tehát ez azt jelenti majd hogy megrendelsz valamilyen terméket legyártják neked majd utána kiszállítják és ezt nem tudom kezded el látni hogyha például interneten rendelsz terméket már nem úgy van hogy minden ott van raktáron hanem mindenütt várni kell hogy egyszerűen beérkezzen a, a, az internetes céghez amely kiküldi neked és ezáltal ugye már nem egy-két napon belül kapod meg a termékek javát hanem mit tudom én egy két hét vagy még több oké? Okay. és ez régen így volt régen nem gyártottak raktárra és ez nekünk nem szokatlan de akik ezt nem élték meg a 70-es 80-as években azoknak lehet hogy egy kicsit szokatlan lesz, na arról nem is beszélve hogy ugye egy olyan világot élünk ahol ez a pénzromlás ami elindult ez ugye éves szinten olyan 20-25%-os pénzromlás annak ellenére hogy azt mondják hogy olyan 8,5% az infláció ami ahhoz képest hogy volt 2% ahhoz képest egy kicsit azért több de, de lényeg az hogy mondom ez a 20-25%-os infláció azt jelenti hogy a legtöbb termékhez képest a a pénznek az értéke az csökkent. Tehát a legtöbb termék az 20-25%-kal gyakorlatilag többe fog kerülni. Na most mennyi körülbelül a, a fizetésemelkedés? Hát, hogyha az több, mint mondjuk 5%, az egy nagyon jó fizetésemelkedés éves szinten. És ha van mondjuk egy 25%-os infláció, akkor gyakorlatilag a mondjuk egy év múlva 20%-kal kevesebb terméket tudsz vásárolni ugyanazért a pénzedért nem tudom elég világos voltam-e, na most ez elkerülhetetlen hogy így legyen erről én már sokat beszéltem hogy miért, ez két dolog miatt az egyik dolog hogy a fejlett országokban nagyon sok a nyugdíjas akit el kell tartani, ez az egyik dolog, a másik dolog pedig hogy el vannak adósodva az országok és az emberek, ez a két probléma és ennek következménye az hogy romlik a, ilyen mértékben elkezdett romlani a pénz nem csak a forint hanem gyakorlatilag minden, minden valuta, kisebb-nagyobb mértékben szóval lényeg az hogy egy olyan világba jutottunk ahol nem könnyebb lesz az élet az legtöbb embernek hanem nehezebb, na most mit lehet tenni ilyen időszakban? hát ezt mondhatnánk azt hogy ez egy törvényszerűség hogy ide kellett jutni, az összes profécia ami a jövőről jóslatokat mond ezt mondja hogy az emberiség ide fog jutni, egy olyan helyzetbe ahol ugye amit az emberi, emberek nagy része nem boldogan fog megélni hanem boldogtalanul és ez most nem ijeszgetés hanem ha nem látod ezeket a tényeket akkor, akkor vak vagy, nem tudok mást mondani, hát akkor vak vagy és, és ugye nem csak azt kell nézni hogy az adott személy esetleg mit tudom én mondjuk vannak olyan vállalkozók vagy cégek vagy cégvezetők, cégtulajdonosok inkább úgy mondanám akiknek ugye nem számít ez a probléma mert a, a jövedelmük gyarapodása az mondjuk nagyobb mértékben gyarapodott egy év alatt mint amennyi az infláció és nekik aztán tök mindegy de vannak olyan, de az emberek többsége nem, nem ilyen és ez úgy működik az ember hogy evvel világban tisztában legyünk Hogyha a környezetedben lévő emberek, akikkel kommunikációba vagy, nem boldogok, akkor valószínű, a boldogtalanságuk rád is fog hatni. Oké? Okay? Tehát így működik az ember. És ugye minél több ember a környezetedben nem boldog, annál inkább te sem lesz boldog, annál attól függetlenül hogy mit tudom én, anyagilag rendben vagy akkor is hogyha bármekkora infláció van na most ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot mi a megoldás? Hát mi a megoldás? tehát évek óta hát körülbelül 12 éve biztos hogy mondom mióta elkezdtem az ilyen típusú képzéseket ugye előtte is tartottam képzéseket, de az ilyen típusú képzéseket kizárólag vezető embereknek tartottam tehát vezetőknek tartottam tehát amióta ugye nem csak vezetőknek tartok ilyen típusú képzéseket milyen típusú, nem amiről most beszélek hanem ami a második részben lesz jó? mert ez csak egy egyszerű tájékoztató mindig arról hogy mi van és mi várható ugye erről tájékoztatom az embereket az hogy mi várható valahogy ez 20 éve vagy 25 éve bejön értitek? tehát 20-25 éve mondom azt hogy mi várható és nem tévedtem még ezen a téren tehát az nem kevés idő és tehát mindig beszéltem olyan dolgokról mondom olyan 25 éve hogy mi várható de ugye most már olyan képzést is tartok amit régen kizárólag a vezetőknek tartottam és ezt most már 12 éve tartok ilyen képzéseket ugye mit tartottam régen a vezetőknek? a megoldásokat, a módszereket most a megoldásokat, a módszereket az főtevékenységben tanulják az emberek tehát főtevékenységben tartom illetve tartjuk és tanulják az emberek milyen módszerek? nézzük meg oké okay. tehát ugye a házigazdáktól elhangzottak hogy az életterületeink, akkor nézzük mik ezek az életterületeink az életterületeink az 10 terület és ha ezen a területen bármelyik területen nem boldogulsz úgy ahogy szeretnéd akkor az kihat a többire is negatívan ha bármelyik területet javítasz tehát a működését javítod vagy azon a területen a működésedet javítod az kihat pozitívan az összes területre tehát ezért ugye ez egy kulcskérdés hogy az ember ezeken a területeken hogy boldogul és a módszereket erre, ezekre a területekre adok tehát az elmúlt 12 évben az élet és az ember működésével kapcsolatban hát pedig az elmúlt 12 évben körülbelül olyan 50 ezer emberrel kerültem kapcsolatba közvetlenül vagy közvetele, és olyan kérdést nem tudtak föltenni az élettel kapcsolatban és az ember működésével kapcsolatban, amire ne tudtam volna választ adni mondjuk pár percen belül és nem azért mert olyan okos vagyok, ne értsétek félre, hanem azért mert van egy olyan kapcsolatom fentiekkel akik megadják nekem a választ, még akkor is ha én a választ nem tudom pedig sokszor volt olyan hogy nem tudtam a választ és mondom pár percen belül az azt jelenti hogy olyan régebben max. 5 percen belül most max. 2-3 percen belül megkapom rá a választ legrosszabb esetben 2-3 percen belül és ez azt jelenti hogy minden olyan dolog aminek mondjuk nem tudsz utána nézni az élet és az ember működésével kapcsolatban és az kérdésként fölmerül arra fentiek tudnak rajtam keresztül válaszolni na most ez egy elég érdekes képesség ugye több hasonló képességem van ez az egyik ilyen képesség amit kaptam tehát ezek a képességek régebben nem voltak tehát ezeket kaptam ezeket a képességeket és ezáltal van az hogy az elmúlt 12 évben mi, mi -e ezt főtevékenységben csinálom hogy embereket képzek azóta az emberek nem tudtak olyan kérdést föltenni az élet vagy az ember működésével vagy a saját életükkel kapcsolatban amire ne tudtam volna megoldás választ adni tehát nyilván van egy probléma arra kell megoldás és a megoldást ha nem tudtam akkor is elküldték és lényeg az hogy ugye ebben a tudásban a második részben jelenik meg ez a tudás és ott vannak a módszerek a második rész az nem díjmentes, azt kizárólag a tanulók vertik igénybe ugye bizonyára tapasztaltátok azt hogy a földön vannak fizetős képzések számtalan, ahol van ahol szakmát tanítanak van ahol mit tudom én személyiséget fejlesztenek, van ahol bármilyen tudást adnak át ami éppen neked szükséges na most nem tudom tudod-e hogyha mondjuk személyes tudást akarsz kapni valakitől tehát személyes tudást tehát az azt jelenti hogy egy az egyben képez valaki téged akkor az mennyibe kerül? Hát így van az óránként az óránként általában tízezer forint alatt már nem úszod meg tehát óránként nem tudom tudod-e hogyha csapatban képeznek akkor az óránként az olyan tudás amiben benne vannak a módszerek az óránként mennyi tehát nem motivációs képzés hanem módszerek tehát hogy ilyen problémára ilyen módszer erre a problémára ez a módszer, erre a problémára ez a módszer körülbelül mennyiért képeznek csapatban? tehát ugye azt mondjuk hogy a 3000 forint alatt óránként nem kapod meg oké? Okay? tehát az a minimum, ha ez alatt kapsz képzéseket akkor az nem módszereket ad hanem motivációt érted? ahol elmondják azt hogy te milyen ügyes vagy, mennyire meg tudsz csinálni dolgokat csak higgy magadban, jó? ez a lényeg az ilyen típusú képzéseknek, ahol, ahol gyakorlatilag kapsz egy a motiváció az fontos csak az nem módszer mert a motiváció az mikor hazaérsz és találkozó negatív emberekkel abban a pillanatban elmúlik, oké? Okay? Az a baj, mert ha nem találkoznál negatív emberekkel, akkor semmi gond nem lenne, de ugye mivel az ember találkozik negatív emberekkel, ez elmúlik. Na most nálunk a képzéseink az úgy vannak kikalkulálva hogy bárki számára elérhető legyen, és ez az elérhető ár, mondanám hogy mennyi az értéke a képzéseinknek. 30 óra képzésünk van egy hónapban, annak az értéke piaci értéke kb. 150 ezer forint tehát máshol ez alatt te nem kapnád meg ezeket a képzéseket és nálunk ez első hónapban 19.700 forint akciósan a második hónaptól pedig 9800 forint és ráadásul még árgaranciát is adunk 35 hónapra akciósan erre a 9800 forintra, ugye mert időnként van áremelés és akkor az az áremelés nem vonatkozik, na most akkor nézzük meg hogy miért is tartjuk ezeket a képzéseket, engem mindig érdekelt az hogy hogyan működik az élet és hogyan működik az ember, de ezzel kapcsolatban sokáig nem kaptam semmilyen tudást, nem tudtam hozzáférni semmilyen tudáshoz legelőször a 90-es évek elején sikerült valamilyen formában ehhez hozzájutni ez az információkhoz, de ez egy nagyon széles információ tehát például 12 évvel ezelőtt mikor elkezdtem az ilyen típusú képzéseket akkor másfél év alatt körbe ment a képzés másfél év alatt most négy év alatt nem megy körbe tehát négy év alatt nem megy körbe tehát most egy témát már a jövő hónaptól hetedik hónapja csinálunk és van 25 témánk tehát 25 jó hát nem feltétlenül ilyen hosszúak a többiek jó ez most az egyik leghosszabb témánk amit eddig tartottam életemben tehát például ezt amit hét hónapja 7. hónapja lesz jövő héttől hogy csinálunk, ez ugye először egy hónapos volt utána két hónapos, most éppen hét hónapos de nem biztos hogy hét hónap alatt végzünk csak úgy mondanám, na szóval lényeg az hogy, hogy az információ folyamatosan bővül tehát van egy olyan képességem is kaptam egy olyan képességet hogy előadás közben képzés közben kapok információkat, sőt ha például megfogalmazódik benned egy kérdés a működéseddel, az életműködésével, vagy az ember működésével kapcsolatban akkor nekem megküldik a választ úgyhogy nem is mondtad ki a kérdést oké? Okay? elég érdekes de elég hihetetlennek tűnik de ez van, na szóval lényeg az hogy minden olyan dologra ami az életben gondot, problémát jelent arra van megoldás és arra át tudom adni a megoldást, érted? tehát arra átküldik a megoldást ha én nem tapasztaltam meg, de azért mondanám hogy sokkal többet tapasztaltam életemben mint egy átlagember mert sokkal több olyan helyzetben voltam az életemben ahol tapasztalhatok és azért gondoljuk végig 30 azt mondja hogy mennyit Tehát 87 óta az nem tudom hány éve 36 éve, igen, 35. 35 éve kezdtem el az emberekkel való foglalkozást. Tehát 35 évvel ezelőtt. És ugye vezetek embereket 93 óta. Tehát ugye az sem most volt, és tanítok embereket 93 óta. Szóval lényeg az, hogy ezáltal ugye kicsit több. Ja, és van saját csapatom 91 óta. Jó, azt is azért. Tehát saját csapat ugye most amit csinálunk, ezt kócsképzésnek hívjuk nem ezt az első részt, a másodikat a kócs azt jelenti hogy ember és jobbító mi értelmezésünkben egyébként egy szakma ezért bizonyítványokat és diplomát is adunk ki ebben kapcsolatban és tudomásom szerint a bolygón nincs olyan kócsképző ember aki olyan széles körben tud kócsképzést átadni mint amilyen széles körben én tudok jó? tehát a kócsok, a kócsképzéseket képzéseket folytató emberek azok általában sokkal sző, szűkebb tartományba tudnak átadni képzést mint ami, amire én képes vagyok na most de ez most nem dicsekvés csak hogy tisztában legyünk ezekkel a dolgokkal na most de miért kell ezeket csinálnom? tehát nem ez a célom, nekem nem ez a célom, nekem a, a célom az, az a küldetésem és ugye akik itt tanulnak azok tudják hogy mi a küldetésem tehát én azért születtem erre a bolygóra hogy olyan tudást és képességeket adjak át az emberek számára amely által elindulnak egy olyan fejlődési úton hogy visszakerülhessenek oda ahonnan jöttek na honnan jöttetek? honnan jöttünk? egy magasabb létformából ez a magasabb létforma ez az emberiség számára az emberiség nagy része az angyali létformából jött egy kisebb rész a nagy részhez képest jóval kisebb pedig isteni létformából jött ami azt jelenti, hogy az angyali létforma is egy isteni létforma, csak annak egy kezdeti szintje. Oké? Okay? Tehát odafönt van egy hierarchia, amelynek az angyali létforma az legelső lépése. És utána még van hat szint fölfele. Tehát utána még hat szint fölfele és ugye a legtöbb ember aki itt van mint lélek angyali létformából jött ide a bolygóra oké? Okay? és ráadásul a legtöbb ember aki a bolygón van az az utóbbi száz évben inkarnálódott a bolygóra na most a sose olvastam avval kapcsolatban információkat hogy hogyan jött létre a világegyetem de pontos információim vannak erről hogy az egész világegyetem hogy jött létre és például hogy indult el maga az élet a világegyetemben és erről már tartottam képzést jó tehát lényeg az hogy, hogy te egy olyan lény vagy emberként amiben van egy olyan szellemlény amely egy energialény amely halhatatlan halhatatlan tehát a lelkünk az elpusztíthatatlan oké? Okay? ugyanis az energiát azt nem lehet elpusztítani, az energia az max. átalakul, de a lélek még átalakulni sem tud oké? Okay? és ez az energialény ami benned van ez közvetlenül a teremtőből származik oké? Okay? és minden lélek ami a világegyetemben van az mind magából a teremtőből lett, tehát a teremtő választotta ki magából azt a lényt, aki most az értelmes lény. Na most vannak más lények is a világegyetemben, amely nem lélek alapúak, de energiából vannak, és a lelkek hozzák létre, ezt úgy hívják, hogy démon. Oké? Okay? Tehát a démonok azok nem olyan energialények, mint mi vagyunk. A démonok azok egy. az energialények, az lelkek által létrehozott, hát ilyen mű energialények. Érted? Gondolkodni nem tudnak, csak parancsot végrehajtani. Tehát ez a különbség. A lelkek tudnak gondolkodni az értelmes lények és a lelkek tehát a mint lelkek tudnak gondolkodni, ezt most azért mondtam el hogy tisztában legyél azzal hogy honnan jöttél és miért vagy itt a Földön? a Földön azért vagyunk hogy ne jussunk oda mint amihez mint akik hozzájutottak ahhoz a dolog, odáig jutottak, a fejlődésükben odáig jutottak mint például akiről az emberiség tud, ez pedig Lucifer Luciferről tudhatni azt hogy angyalokat gyűjtött maga köré és szembe fordult a teremtővel és azért hogy ez többet ne forduljon elő azoknak a lelkek részéről akiket a utána hozott létre a teremtő tehát később mint lucifer és később mint ez a fajta működése volt lucifernek azok a lények ne járjanak tehát azok az energia lények ne járjanak úgy mint ahogy Lucifer és a társai jártak hogy szembefordulnak a teremtővel ezért a lelkeket elkülönítették két bolygóra, az egyik a Föld és ezt a bolygót amit ismerünk a Föld, ezt a bolygót arra lett tehát létrehozva akkor még az univerzum célén volt egyébként ez a bolygó arra lett létrehozva hogy egy ilyen óvoda-szerű óvoda-iskolaszerű működést hozzanak létre ahol felügyelet mellett fejlődnek valamilyen szinten de mivel a maga a lélek az egy tudatos energialény ezért és mivel gondolkodik ezért ugye szabad akarata van tehát minden gondolkodó lénynek szabad akarata van azoknak a lényeknek amelyeknek nincs szabad akarata, állatok például azoknál ugye más a helyzet mert ők nem tudnak gondolkodni tehát egy olyan lény amelyik tud gondolkodni az szabad akaratú és ezáltal mivel szabad akaratú maga dönti el azt hogy akar-e fejlődni vagy nem akar fejlődni vagy azon belül mennyire akar fejlődni és ha egy lény fejlődik akkor bekerül egy olyan társadalmi formába ahol gyakorolhatja ezt a magasabb fejlettségi szintjét majd onnan tovább kerülve visszakerül oda abba a létformába amiből jött tehát hogy tiszta és világos legyen itt a Földön mi emberek mivel törölt tudattal születik le a lelkünk ezért nincs tudásunk olyan dolgokban amiben lett volna vagy lenne ha nem törölték volna például olyanban hogy hogyan lép ki a testedből ugyanis a testünk az egy eszköz a lélek számára és odafönt amíg fönt voltál mint energialény a testedből szabadon járkáltál ki és nem emberi testről beszélünk mert ugye lényegesen abban különbözik a fenti lények vagy akár a lenti lények ugye a fenti az azt jelenti hogy pozitív gondolkodásúak tehát pozitívan működnek magas rezgésűek a lentiek pedig alacsony rezgésűek tehát abban különbözik hogy ők a testüket nem állandó jelleggel használják hanem azt jelenti hogy nem gyerekkorba léptek be a testükbe hanem felnőtt testbe léptek be és bármikor ki tudnak lépni a testből ha nincs rá szükség, miért? kell a testükből kilépni mert a testnek kell hordozó eszköz tehát a test az nem tud az univerzumba hordozó eszköz nélkül közlekedni mivel anyag, az anyaghoz hordozó eszköz kell tehát az anyag az nem tud szétbomlani és felépül, mint a filmekben látod, és felépülni mint tudom én, fény évnivel Oké? Okay? Ez azt jelenti, hogy el kell vinni a testet mondjuk a 10 fényévnyi távolságra. Azt lehet persze csinálni, hogy sokkal gyorsabban lehet közlekedni, mint amilyen módon mi ismerjük a közlekedés sebességét. De akkor is nem egy gondolat pillanat alatt. Na most viszont a lelked, az az univerzumban tudnak közlekedni egy pillanat sebetsége alatt és nem tíz fényévnyire hanem akár tízezer fényévnyire, érted? na most de ahhoz kell a test a lelkeknek, a fenti lelkeknek meg a lentieknek is meg nekünk is embereknek, ahhoz kell a lélek hogy képes legyél, nem, ő, nem lélek, bocsánat a test, hogy képes legyél létrehozni mondjuk egy szerkezetet vagy egy vegyületet az anyag létrehozásához milyen anyag ami a periódusos táblázatban látsz anyagokat az elemek úgy hívtuk, emlékszel? például ugye ott kezdődik hogy hidrogén majd jön a hélium stb. stb. vasrészt stb. ezeket az anyagokat ezeknek a létrehozására nem kell test, ez bőven elég egy lélek de ezeknek az összegyúrására hogy abból mondjuk egy vegyület jöjjön létre ahhoz már szükség van egy testre, sőt ha készülékeket kell létrehozni ahhoz még inkább szükség van testre, világos ez? ezért ugye szükség van a testre a világegyetemben mindenütt a lelkeknek de nem feltétlenül arra amire az ember gondolja oké? most gondold végig ha úgy élhetnéd az életedet hogy kibe járhatnál a testedbe, eleve sokkal hosszabb életű lenne a tested, miért? mert addig ameddig kilépz belőle, addig a test alszik és le van lassulva teljesen az életfunkciója és ezáltal sokkal lassabban öregszik világos ez? tehát egy lelassított életfunkció az az öregedést is lassítja tehát például itt a földi létben akinek a szívdobogása gyorsabb vérkeringése nagyobb stb. az rövidebb életű, miért? mert ugyanaz alatt az időszak alatt többet működött a szervezet, érted? tehát ha valakinek, de ugyanez a hőmérséklet is egy alacsonyabb hőmérsékletű ember az tovább él mint egy magas hőmérsékletű ember, világos ez? miért? mert a magas hőmérsékletűben nagyobb, intenzívebb az égés és ezáltal nagyobb a testnek az igénybevétele tehát ezért ugye nagyon egyszerű az élettartam mert gyakorlatilag nekünk létrehoztak egy olyan testet ami hát viszonylag rövid élettartamú, sőt a világegyetemben a legrövidebb élettartamú test, értelmes lény teste az emberi test de ezért mert az emberi test működése fel van gyorsítva oké? Okay? miért kell neked mondjuk 60-at dobbannia a szívednek? miért nem lenne elég hogyha mondjuk hármat dobbanna? most képzeld el mondjuk hármat dobbanna a szíved percenként akkor az azt jelenti hogy 20-szor addig élne a tested nem tudom elég világos voltam-e Oké. Okay. jó? tehát csak egy példát mondtam el minek ugye ennek a testnek mit tudom én 36-5-ös hőmérséklet? minek? minek ez a hatalmas égés benne? érted? hát azért hogy hamarabb elégjen, hamarabb tönkre menjen tehát mit tudom én mondjuk ha 32 fokos lenne a hőmérsékleted hát legalább 40 évvel tovább élnél, érted? jó? tehát lényeg az, hogy nekünk direkt azért csinálták meg, hogy így működjön a testünk megcsinálták, kikísérletezték, hogy így működjön a testünk, hogy viszonylag rövid legyen az élettartamunk tehát hogy viszonylag rövid idő alatt sok dolgot éljünk meg, és utána törölni lehessen azokat az információkat, amit összegyűjtöttél és akkor születhes újra, na most de miért születünk mindig újra? mert nem teljesítetted azt a feltételt hogy, hogy ne kelljen emberként újra születned, érted? tehát nem teljesítetted azt hogy mehetsz az isteni létformába vissza nem teljesítetted a küldetése, de eleve ott kezdődik, képzeljétek el hogy ugye pont ezt tanuljuk most aminek része hogy mi egy egyén küldetése része amit most tanulunk ezért ilyen hosszú ez a téma hogy hetedik hónapban megyünk hogy milyen energiák rendelkezünk mi emberek, milyen energiákkal születtünk, milyen energiákat hozhatunk létre, milyen a energiák tartoznak a személyiségünkhöz stb. stb. most ezeket tanuljuk pont és ennek része az hogy mi a küldetésed, a küldetésedhez mi a leginkább alkalmas feladat amit végezni kellene hogy elérd a küldetésedet, érted? Ja, pont ilyen dolgokat tanulunk ebben a hét periódusban pont ez, ezekről van szó, energiákról, hogy nagyon szeretek az energiákkal foglalkozni, és lényeg az, hogy hogy az emberek, azt látom hogy fogalmuk nincs mi a küldetésük, fogalmuk nincs hogy miért születnek Születtek le. Fogalmuk nincs, hogy miért abba a családba születtek be, amiben be születtek miért azt a családot választották ki. Fogalmuk nincs. Fogalmuk nincs, hogy miért kellett pont azokat az élethelyzeteket megélni, pedig hót, egyszerű dolgok ezek. És ezeket mind tudhatja az ember, és tudod, miért jó ez? Mert onnantól kezdve nem bosszankodsz érted? nincs bosszankodás miért? mert tudod hogy neked miért kellett azokat az élethelyzeteket megélni vagy ha kapsz egy élethelyzetet akkor miért kell a jelenben azt az élethelyzetet megélni és fogod és nem bosszankodsz mert azon bosszankodik az ember amit nem ért, érted? mindig így van hogy azon bosszankodunk amit nem értünk például egy másik ember működését nem érted? és bosszankodsz hogy miért csinálja azt amit csinál, de ha értenéd a működését akkor nem bosszankodnál rajta, érted? ugye én tanultam ezt a témát hát ezt általában ugye átadják azt a témát mit tudom én mondjuk 60 óra alatt, én meg már tartok azt mondja hogy 6x, 6x3, 180 óránál, érted? tehát ami azt jelenti hogy közbe adják az információkat No szóval lényeg az hogy itt vagyunk mi emberek és akkor a fentiek ez ami most van itt a bolygón másfél millió éve az egy mondhatnánk azt a mi nyelvünkön, hogy kísérlet tehát ez egy kísérlet tehát az a kísérlet célja, hogy minél több ember jusson vissza a fenti létformába de hogy kell visszajutni a fenti létformába a fenti létforma az abszolút szeretet alapon működik és null érzelmi alapon tehát nincs érzelem, minden tudatos döntés alapján történik, tehát minden döntés tudatos alapon történik, érzelem nélkül odafönt, oké? Okay? na most ehhez képest megnézzük itt emberek, hát elég jobb befolyásol minket az érzelem, nem? nem kicsit <gül> és ugye azt kell megtanulnunk hogy ne tudjon az érzembe befolyásolni minket nyilván ez nem így működik hát nem egy egyszerű dolog főleg azért nem mert elnyomás van na most akkor mondok példát, jó? tehát fönt vannak olyanok hogy összetűzésbe kerülnek az alacsony energiájú lények a magas rezgésű lényekkel és amikor összetűzés van akkor ahhoz hasonlítsd, mint a háborúkat, jó? abban különbözik ettől egy kicsit a dolog a hagyományos háborúktól hogy nem csak technikai eszközökkel vívják, hanem mentális eszközökkel és gondold végig amikor de a mentális eszközöket itt is lehet érzékelni a bolygón. Csak úgy mondanám. Hogy nem csak. Tehát, hogy mentálisan befolyásolják az embereket. Az emberek. Tehát bizonyos emberek mentálisan befolyásolják az embereket az ő érdekükben. És ez mit jelent? Ez azt jelenti, hogy amikor mentális befolyás indítás van bármilyen téren, az sose a te érdeked hanem az mindig annak az érdeke aki a mentális befolyást indítja világos ez? na most ezáltal mivel ez ráhat, mert mondjuk genge vagy ez számodra elnyomás és ez a világegyetemben mindenütt így van amikor az alacsony energiájú lények és a magasok energiájú lények harcolnak egymással akkor ugye azt csinálják hogy a mentális energiájukat mert még igen magas mentális energiájuk van az acsony rezgésű lényeknek is próbálják ugye hatni a magas rezgésű lényekre, oké? Okay? és ezáltal ugye a magas rezgésű lényeknek pedig ebben szemben ellen kell állniuk, na most ha valaki nem tud ellenállni akkor hatnak rá és abban a pillanatban amin tudnak rá hatni azt úgy hívják hogy elnyomás érthető ez? mert nem a saját akarata érvényesül hanem egy másik lény akarata érvényesül az ő akaratával szemben, világos ez? na most ezt így, ugyanígy a bolygón megélhetett kicsiben hogy bizonyos emberek rá, akarják erőszakolni az akaratukat, te ha hajlassz erre akkor gyakorlatilag akár mit csinálsz akkor is elnyomásként fogod megélni, érted? ezáltal magának az embernek mint léleknek meg kell tanulnia azt hogy mit csináljon ezzel a mentális elnyomással szemben tehát mentális hatás és ezáltal elnyomással szemben, na most és ameddig ugye az ember nem tud ebben mit kezdeni addig mindig ezt elnyomásként fogod megélni, hát ha valaki például nem élte meg azt elnyomásként hogy beoltatta magát hát akkor ez akkor akkor valami nagyon Messze áll a tudatosodástól és, és a tudástól tehát minimum az hogy mert be kellett magát oltatni az minimum elnyomásként kellett volna megélni bárkinek, érted? miért mondom ezt? nagyon egyszerű, egy tudatos lény legalább azt megkérdezte volna hogy akkor beoltatom magam ha elmondjátok nekem hogy mi van benne, amit belém akartok oltani világos voltam? és hány millió ember vagy, vagy százmillió nem kérdezte meg? Hm. mert beveszel egy gyógyszert, meg tudod kérdezni, utána tudsz nézni hogy mi van benne, érted? és a gyógyszer átmegy a védő érted? tehát a szervezeted akár a gyógyszerben lévő mikkel szemben valamilyen védekezést tud csinálni, mert ott van a nyákkartjad, ott van a gyomrod, minden ott van, érted? és védekezik, ott van a veséd, stb. stb. ott van az epéd, minden májad, védekezik, érted? de amikor közvetlenül a vérbe beadnak valamit akkor az ellen nincs védekezés, világos voltam? tehát minimum azt kellett volna csinálni az embereknek hogy ócsatok be de először mondjátok meg hogy mi van benne és mi mire jó amiben benne van mert a gyógyszereknél ez így van, világos ez? pedig mondom a gyógyszer szájonát veszedbe be és védekezik a szervezet, jó? Ja? na most tehát magyarul simán elérték a befolyás által az embereknek hogy beoltassák magukat úgy hogy ez eszükbe se jutott, érted? ha ez nem elnyomás akkor mi a manó? Hm? De végül senki nem mondta el hogy nem, mi van benne, Nem mondták el. De senki ők se tudják, hát azért hát, <gül> hát aláíratták hogy ők se tudják mi van benne persze, így van, na mindegy nem is ez a lényeg hanem az a lényeg hogy gondoljátok végig hogy egy olyan világban élünk ahol az emberek kapják az elnyomást és addig míg elnyomást kapnak az emberek, nem tudnak tiszta fejjel gondolkodni tehát elnyomás alatt nincs tiszta fejjel gondolkodás, tehát nem lehet tehát nincs olyan ember akit éppen elnyomnak és tiszta fejjel gondolkodjon nincs ilyen, nem létezik az azt jelenti hogy az embereknek meg kell tanulniuk azt is hogy tiszta fejjel képesek legyen gondolkodni de ahhoz egy olyan fajta létforma kell ahol nincs elnyomás és az pedig az aranykor oké? Okay? ami egy átmeneti korszak ami volt, csak nem itt a bolygón, azok számára akik a Földön például elérték azt hogy képesek legyenek szeretetben, békében, boldogságban együttműködni másokkal mert az aranykor pont ezt jelenti hogy az emberek képesek legyenek szeretetben, békében együttműködni másokkal oké? Okay? miért? ahhoz hogy gyorsabb fejlődésen keresztül tudjunk haladni érthető ez? tehát ha az ember nem kap elnyomást mert nincsenek elnyomók, akkor az ember nagyon gyorsan tud fejlődni de amikor elnyomás van bármikor az életedben elnyomást kaptál előtte hiába tanultál bármire megoldást nem jut eszedbe a megoldást, nem tudott használni a tudást és ezért az embereknek a fejlődése a hagyományos életű emberek fejlődése ilyen tehát hullámzik mikor elnyomást kapnak elvesztik a tudást fölküzdik magukat majd megint elnyomást kapnak megint elvesztik a tudást ezáltal az ember a hagyományos életvitelből ki kellene lépni nem ezt mondom hogy holnap hanem minél hamarabb, érted? tehát ez mit jelent? a hagyományos életvitel az azt jelenti hogy hogy rád mások az akaratát, érted? ennyi és az mindig mikor rád kényszerítik mások akaratát akkor azt elnyomásként éled meg, nem csak, nem csak te, mindenki, érted? és ezáltal amikor olyat élsz hogy valaki rád kényszeríti az akaratát akkor egyszerűen nem tudsz fejlődni, ameddig az a hatás tart nem tudsz fejlődni, érted? ezért az embernek amennyire lehet ki kellene lépnie előbb-utóbb abból a fajta működésből ahol rád dolgokat, érted? ezért van például ez a közösség mert ebben a közösségben akár el tudod azt érni bizonyos idő alatt hogy ne kelljen mondjuk alkalmazottként vagy hagyományos vállalkozóként dolgozni érted? tehát hogy ne kapj elnyomást ugyanúgy mint, egy, mint alkalmazottként kaptál ami azt jelenti hogy tökéletesen nem lehet az elnyomást kiküszöbölni de akkor is itt meg tudod tanulni azt hogy hogyan kezeld az elnyomást, érted? de azt lehetetlen kezelni hogyha te rendszeresen kapsz elnyomást, érted? naponta akár többször, azt lehetetlen miért? mert egyszerűen nem tudsz arra a szintre eljutni, arra a tudatossági szintre hogy ebben jól tudjál működni az állandó elnyomás miatt, érted? amiatt, amit elmondtam az imént, hogy amikor elnyomást kapsz elveszted a tudást tehát mit én tanulod hogy hogy kell kezelni mondjuk az elnyomást de mondjuk két óra múlva már elnyomást kapsz, érted? és hiába tanulod tehát minden tudást tudod jól hogy gyakorlással lehet elsajátítani és ha egyszerűen csak elnyomást elnyomás hátán kapsz akkor hogy gyakorlod azt hogy szépen fokozatosan kezeled az elnyomást? mert ahhoz hogy kezeld az elnyomást tudatosnak kell maradni, de ha elnyomást kapsz nem tudsz tudatos maradni nem tudom, érted-e? tehát olyan mint a csöbörből vödörbe jutnál tehát ezáltal az ember mit tud? fokozatosság elve alapján szépen lassan kiépíti azt a jövedelmet ami a megélhetését biztosítja de nem találkozik elnyomókkal, világos ez? és szépen lassan megszünteti azokat a kommunikációs csatornákat ahonnan az elnyomást kapja, érthető ez? de ez természetesen úgy csinálja az ember hogy a törvényeknek teljesen megfelelő legyen, világos ez? de ha az ember ezt nem csinálja akkor a fejlődésed mondom ilyen lesz tehát nem ilyen hanem ilyen érted? tehát én azt látom sajnos hogy azok akik nem gondoskodnak arról hogy szépen lassan kivonják magukat vagy inkább fokozatosan kivonják magukat az elnyomók bűvköréből nem tudnak csak egy bizonyos szintig fejlődni, érted? és akkor utána így stagnálnak jó? tehát lényeg az hogy ezáltal egy olyan közösséget hoztunk itt létre ahol van egy megélhetést szolgáló jövedelem lehetőség is, érted? ami azt jelenti hogy felső korlát nélkül és mit csinálunk, mit dolgozunk akik itt dolgozunk egyszer nagyon egyszerű tanulónak szervezzük az embereket megvan hozzá módszer, nem kell kitalálni semmit, jó? de nem kell a fejjel a falnak szaladni hanem nyilván a módszereket kell használni, jó? tehát lényeg az hogy ugye én az emberek szervezésével elkezdtem foglalkozni 31 éve az nem most volt és üzletkötéssel pedig már előtte 4 évvel elkezdtem foglalkozni tehát 87 óta foglalkozok olyan dolgokkal ami a szervezést jelenti, oké? Okay? no szóval és ugye mai napig is foglalkozok a szervezéssel, ma is szerveztem jó? tehát lényeg hogy lesz az aranykor ekkora kell lenni tehát mondták emlékezetek vissza ha visszaemlékeztek 2012-re 2012-ben azt mondták hogy évelején hogy jön a világ vége emlékeztek? méghozzá hogy decemberben lesz a világ vége, emlékeztek rá? és megkérdezték engem hogy mi, mit csináljanak hogy világvége lesz mondom semmit megyünk tovább de tényleg világ vége volt egy korszak vége, érted? nem, nem mondtuk, mondtuk a telefont nem? egy korszak vége volt méghozzá egy olyan korszak vége hogy lesz az aranykor, volt a vaskor, és most a kettő közt van egy átmenet. Még a vaskorhoz tartozik, de át kellene jutnunk az aranykorba. Az azt jelenti, hogy a tervek szerint, a fentiek terve szerint 2012. december 22-re legkésőbb, tehát mondhatjuk azt, hogy 2000 13. január 1-re legkésőbb itt aranykornak kellett volna lenni a bolygón és mivel sok a jó ember a Földön ezért nem törülték el az emberiséget oké? Okay? de egy feltétellel nem törölték el hogy 2035-re aki csak teheti tanuljon, fejlődjön ahhoz hogy képes legyen szeretetben békében élni és együttműködni képes legyen és a többieket meg természetes halállal elintézik akik nem hajlandók erre oké? Okay? akik hajlandók azok bekerülnek az aranykorba 2035-ben és az egy átmeneti korszak lesz egy nagyon érdekes átmeneti korszak, ugye erről már nincs időm beszélni de már beszéltem róla többször és onnan még ebben a testben fogjuk megélni és onnan pedig már nem jövünk vissza emberi létformába ha csak nem jössz vissza segítőként saját akaratadból de akkor már nem törölt tudattal jössz vissza, érted? na most a törölt tudatról csak annyit hogy minden tudást amit a létez, létezett számodra azt amikor felkerülsz a felső létformába visszakapsz jó? tehát a te, test, te lelked legalább másfél millió éves minimum, másfél millió év alatt azért sok mindent megéltél és annak az összes tudását ugye elvették mielőtt leszülettél ide a földre először és utána elvették minden földi létednek a tudását Mikor, mire újra születtél tehát nem akkor veszik el a tudást amikor meghalunk hanem újra születésünk előtt és lényeg az hogy ezt a rengeteg tudást ezt mind visszakapod a fenti létformába de addigra meg kell tanulnod azt hogy képes legyél teljes érzelem nélkül különbséget tenni a jó különböző fokozata között és a rossz különböző fokozata között és ne akarj olyat tenni ami ellentétes mondjuk a többség érdekével csak most mondtam egy példát, érted? vagy például ne tegyél olyat amit nem szeretnéd ha veled tennének, stb. stb. jó? csak egy-egy példát mondtam és ezt meg kell itt tanulni a Földön, ezért vagyunk itt hogy ne jussunk oda mint Lucifer meg a társ társulata hogy nem tudta különbséget tenni a jó és a rossz különböző fokozata között, világos ez? és szembefordultak a teremtővel jó? no úgyhogy várunk szeretettel, köszönöm szépen a figyelmedet, szeretlek benneteket, visszaadom a szót a sziasztok! köszönjük szépen Szilacsi Miklósnak ezt a bámulatos első részt ismét betekintést nyerhetünk néhány elég komoly témában ami majd a jövőben elkerülhetetlen lesz mindenki számára ha magunkról már beszéltünk az elején is itt arról is volt szó, hogy mit adott már a Nyílt Akadémia nekünk, de megint volt az előadásban is szó arról, hogy ki mit érhet el itt ugye a Nyílt Akadémián arra buzzítok mindenkit, hogy menjen tovább az úton, hogyha már látott minket előadásban, nész egy akkor nézem meg több előadást, akkor is ha nem tetszik elsőre mert hát ha majd másodjára megtetszik vagy harmadjára vagy talál olyan témát, ami jó betalál és akkor már megy tovább ha már nézett előadást például Youtube-on, akkor keressem meg a weboldalunkat, ugye aranykor.net vagy pph.hu be tud regisztrálni ha nem akarja edül, keressen egy pph-s mentort a Facebookon magának vagyunk sokan aki szimpatikus oda be tud csatlakozni ha ennél is tovább menne akkor eljött ide személyesen vagy elutalja a képzés árát és elkezdheti a világ bármely pontjáról a képzést ez így van, Hú, de sok minden tartalmas információt elmondták hirtelen én még azért egy pár szót elmondanék arról hogy mi mióta itt vagyunk, hogy mi is az, amit kaptunk egy pár szóba, gondolatban, hogyha elmondanám, akkor nagyon sokáig itt ülhetnénk, hogy mennyi mindent kaptunk, és mi már itt. Mi már hét éve, hét és fél éve lassan, hogy itt vagyunk, és csodálatos volt hallgatni most a képzést, hogy valóban ezíteni tudással tényleg már egy olyan életet tud élni, ahol a, az elnyomást tudott kezelni. Például ma is, mielőtt jöttünk ide, elmentem a boltba, és ott a vásárlók beszélgettek, és hallja az ember is, hogy hát milyen borzasztó ez a világ, meg, meg, meg hogy semmi nem jó. És tudjátok, olyan jó volt ezt hallgatni, és belülről azt a békét érezni, hogy ebben a világgal semmi baj nincsen. Csak az, hogy az emberek nincs meg megfelelő tudás hozzá. És szokták tőlünk kérdezni, hogy hogy tudunk milyen tudatosan élni. És ezt meg azt tudom mondani, hogy azért tudunk, mert mi mindig foglalkozunk ezzel a dologgal. Tehát a képzések itt rendszeresen megvannak. Tehát szerda, vasárnap, a csapatunk megvan és tartunk klubot. Mindig foglalkozunk vele, és bennem van az életünkben. És ezáltal tudjuk teljesen átformálni az életedet. Tehát ez az életünk. És azáltal, hogy megvan a megfelelő tudás, azáltal tudunk változtatni. Persze azért vagyunk itt, hogy beépítsük azt a tudást, amit kapunk, információt Miklóstól. És én azt mondom annak, aki már rég hallgat minket, és eddig még nem vált tanulóvá, gyertek és hallgassátok meg személyesen, milyen is itt a közösség, aki el tud jönni, jöjjön el itt Budapesten a képzésekre, és tapasztald meg, hogy valóban egy olyan közösség, ahol megkapod azt a tudást, amivel tényleg egy sokkal boldogabb életet tudsz élni. Így van. Azt is lehet mondani, hogy ugye olyan tudás, amiről nem is tudott, hogy van. Vagy egyáltalán ilyet lehet tanulni bárhonnan is. A szünet után hat 6. hónapba ér a, ugye a képzésünkkel. Milyen a lehetőséged van, akkor várunk szeretettel? Ha viszont úgy látod, hogy egyáltalán nem érdekel az ajánlatunk, örülünk, hogy részvételedben megtiszteltél minket, és akkor elköszönünk tőled. Most 30 perc szünet fog következni, pontosan 19.50-kor kezdjük a második részt. Köszönjük szépen. Köszönöm.